Nå finnes det et hvert mange flotte digitale hjelpemidler som kan støtte elevene i deres læring. Men det jeg sitter med en liten magefølelse på, det er at det er vanskelig for mange elever å ta det i bruk. Da har jeg fått med Line Yri fra Dysleksi Norge. Line, har du noen suksesskriterier for meg som lærer på hvordan støtte eleven med digitale hjelpemidler i sitt læringsarbeid? Ja, det tror jag nok at det har. Eh, altså tenke først og fremst så, så må du sette deg litt inn i, i hva eleven har. Eh, sånn nå, hvis han har fått en hjelpemiddel så vit hva det er og så prøve å bli kjend med det. Og det er kanskje ikke alt du kan, altomen, vær litt interessert sammen med eleven, prøv å sette dere inn i verter sammen. Det er ikke en sån forventning om at alle skal kunne alt alltid og vær litt ærlig på det eh och törre och be eleven ta upp värteriset och se på det bägge två samtidigt då. Eh tänker jag kan være en god start. Eh visst du kan disa vart så må du sege för att eleven får systematisk upplärning og stött i det arbete runt vart dig. För det här kommer ikke gratis. Det här är som all annan läring, vi må träna på det for att bli gode. så där det, det och så handlar det också om at man sier ofte det att uh, ønsker å være som andre elever, derfor ønsker de ikke å bruke verktøyene sine, og jeg kan forstå det. Men det er viktig att vi har fokus på at disse verktøyene utjevner forskjellen. At det er liksom det vi skal fortelle til eleven dette verktøy, det som tar bort din vanske och uh, ikke skaper en større avstand, men den minsker den avstanden som eleven allerede føler på. Da eh skapa goda i klassrummet tänker jag är väldigt viktig. At man har en sån god, god kultur i klassrummet runt vart ög bruk vi brukar alle alla olika vart ög brukar briller bruker, man har liksom olika ting man bruker. Da. det är en kan vara liksom grejt snakke snacka om Når man skal ha prövningar och examener och sånt så er det lite olika praxis från skolor till skolor hur man får bruke digitala hjälpmedel hvordan bør vi legge til rette på prøver, og hvem er det som egentlig bestemmer? Det er jo rektor som bestemmer, egentlig. hvis det er snakk om en examen eller en kontamen, så skal man jo søke hvis det en særskilt rettelegging. Men sånn, i klasserommet, tenker jeg som lærer, må man jo tenke om hva er det denne eleven trenger for å kunne vise hva jeg ønsker å, å se, da. hvis det er en... Prøve i samfunnsfag og da du ønsker å vite eleven kan om krigen, så er det ikke så viktig at eleven sitter og skriver det. Da kan han like gjerne ta den myntlig, eller det er en kombinasjon av myntlig-skriftlig, eller att eleven kan få det på å sende en videofil, eller at man finner forskjellige løsninger som er tilpasset til den enkelte. här kan man være ganske romslig, tenker jeg. Da. For det er ikke... Uh, egentlig veien inn til det endelige resultatet som er så viktig her, det er på en at eleven klarer vise hva den, hva den har lært og vad den kan, og er motivert også for å kunne uh, fortelle det her da, uh, og vise det, det den har lært. Min oppfatning er at de aller fleste lærere i Norge er genuint opptatt av sin elevs læring. Hvis det skorter på kompetansen i forhold til hva som er mulig i forhold til digitale hjelpemidler, hvor skal jeg skaffe meg sånn type informasjon? Ja, da kan man jo snakke med oss for eksempel, vi er jo ganske oppdatert på det, eller så, så er det jo mye informasjon ute på, alt fra grupper på Facebook, Statped har også veldig mye god informasjon eh och var og nyfiken ta gärna bruk dessa verktyg jag Jeg har ikke dyslexi men jag brukar ju dessa verktyg aktivt själv. Mycket av det som finnes för at det att det är praktiskt. Eh så ofte så är det nog med det att bara öppna upp de möjligheterna som finns då eh där ute. Jag husker ju själv egen studietid och när jag var elev att jeg gikk liksom på så mange nederlag at jeg gikk ut utover selvbildet dette her, så jeg prøvde jo ofte å søke unna læringssituasjoner. Har du noen tips til meg nå som fersk lærer som ska ut og undervise? Hvordan støtter jeg disse här lærerne med på på en måte å ikke bare føle seg som taper hele tiden? Jeg det at for å få til å bruke verktøy så man skape situationer der de kommer godt ut av det å bruke et verktøy og støtte deg rundt det. Eh, og vise da eller værte som gjør det enklere da. at det det er visse muligheter som gjør at man eh for eksempel da, som stemmestyrstaving, eller diktering, at hvor er det er i forhold til å sitte og skrive på tastatur eller for hand ett tips som jeg har tenkt har vært nyttig for mange elever er når vi jobber med en exempel på engelsk. Det er ofte elever som har strevet veldig med å skrive engelsk, men så jobber de med en blanding av stavekontroll og diktering og så får lytte til egen tekst etterpå. Og det å lytte til at man selv har skrevet den. Forholdsvis lang tekst på engelsk, som de da känner igen för den leses opp på engelsk. For når de leser det selv med øynene så ser de kanskje ikke sin egen fortelling, men når de hører den så hører de att at i har jeg klart å skrive. Så helt det er det å vise de gode eksemplene på vad de får til da, med disse verktøyene.